ماشین شروع به لرزیدن کرد لرزش خیلی شدید دو دادم گفتم گاز بده گاز بده سریع این حرفو زدم دوستم به خودش اومد و دوباره همون ماجرا تکرار شد هرچی گاز میداد ماشین حرکت نمی‌کرد اون موجود لنتی هم راه افتاده بود به سمت ماشین داشت کم کم ماشین نزدیک می که یه چیزی محکم خورد به سنداغب به ماشین همون زمان با و حید از ماشین پیاده شد. هیچ وقت به این موقع از ماشین نمی پایین و به وضوح اون صحنه دیدم با چشمای خودم همون که دوستم هم پیاده شد اون موجود انگار وحشی شد از پای دوستم گرفت و داشت همینطور توی جاده می رفت و من و عبدالرحمن از ماشین پیاده شدیم به اون موجود می دیم که داشت دوستمون رو می بود به همین همینطوری داشت داد و بیداد میکرد و با دستاش سعی میکرد کرد رو بگیره. خدا رو شکر بعد اینکه که یکم جلوتر رفتیم اون لعنتی نگاهی بهاندقب اندقب انداخت و دوست اون کرد و بعد با سرعت عجیب از اون جا پردید شد وقتی که به وحید رسیدیم لباساش پسرابی پاره بوده بودن و کل بدنش زخمی شده بود لباساش خاکی و خونی شده بود وقتی که داشتیم بلندش می کردیم های اطرافمون یه صداهای های خشش مهندی از رو دوستمون که آرش بعد بود یک بار شد و با سرعتی بی نهایت می به سمت روستا ما ما همهی صداش میزدیم و می گفتیم و وای با سوا, سوا هم بریم اما سرعت اون حتی به نصف هم نمیرسید. کاملا شکه شده بود. عون گفت صبر کن سرم که نگاه دیدم، عبدالرحمن چهار دست و روی زمین واری رفتم پیشش رو گفتم چی شده مگه داشت مگه نمیمینی رمکره داریم این دوه پاشو بریم دونبارشتا گمش نکردیم که تو جوابم گفت نفس، نفس کم آوردم نفسم برای میمید بهش گفتم باشه باشه حرف مزم فقط نفس بگیرو و بعد روی زمون نشست و گفت همش به خاطر سیبار رو قلونه یا همون ترکونده اطرافمون هیچ صدای نبود و همین رسا بود بهش گفتم یه نفسی تازه کنم بریم الان معلوم نیست که وحید کجا دویده گمش میکنم دوباره به زور شروع کردیم به راه رفتن یعنی جوری که از قدم زدن سریع از دویدن یواشتر بود تقریبا توی این حالت میرفتیم که گفتم خدای خودت به دادمون برس. دوستم اون که عقلش رو از دست داده و که مقداری جلو تر رفتیم به یه پول کوچک رسیدیم که فقط در حد گذشتن یه انسان بودی یه ها خوشی مونده. یه موجود کامل است یه پول بدنش به سر نمایان بود اونجا بای بود وقتی که نگاه هم به شفراد فقط چشم و زرد و وحشت مکش به سیاهی نمایان بود نه دهان نه از دیگه صورتش دیده می تنها و چیزی که قابل مشاهده بود همون بود چشهای زردش بود که انگار یه جوری به چشم حیوانات شبیه بود. تقریبا یک دقیقه همین جوری همون نگاه می کریم نه اون تکون و ما به وجود صدای قدم اونو اون که داشت چند کم, کم از سپهش میفتاد و بدنم سرد و سرتر می که بعد یهو توی چشم زدن فرار کرد اون اونجایی که ایستاده بود پر از الف و هرزه و اما الف های خاردار بود ولی اون داشت بین خارب و صورتی بی نمایت می و توی تاریکی محب شد گوشی دستم رو چرا بشم روشن بود همون مونده بود و تا در بودم دوستم اون تکون دادم و قسم هم اما اگه یک دقیقه دیگه تون شلاحیت نمانه نمیرفت رفت قدم رو همونجا سکته می کردم بعد که همون شرک بودم و بدنم کم کم به حالت قبلی برگشت اونی که به دوستم نگاه کردم اون هنوز توی شوک بود و منم از شونهاش گرفتم و کمک کردم به خودش بود. چند مورتی کونیش دادم اما وقتی که به خودش اومد هنوز هیچ عکس و نداشت و تاثیر که به اون موجود رو نیمان گذاشت هنوز هم ا بعضی اوقات که از کابوس که میبینم و میترسم خلاصه که هم از سر چندوز روی روپ روانم مونده این شب که دیگه جونی برامون نمونده بود و داشتیم میرفتیم سمت روستا حالا نمیدونستیم و هیت کجا سو و اینکه ماشین همینجوری افتاده بود وسط جاده خودمونم چنین شرایطی داشتیم وقتی رسیدیم خونه هامون دیگه نمیدونیم چه اتفاقی با افتاد و صبح به روز بعد که بیدارمون میکردن از در مورد دیشب سال میکردن و اون دوستمون ورید وقتی که به خونهشون اومده بودن خیلی رفتار عجیب غریبی از پشتشون داده بود. حسابی خونه مادهش رو بود و بعد هم که ازش سر کردن به شش کتونیک چی نمی که بعد خاانادش رفته بودن خونه عبدالرحمن تا بدونن ماشین چی شد ولی. خداحشک تونسته بودن که به بگه ماشین کجا و بعد خانواده بهید و چند نفر دیگه رفته بودن ماشین رو بیارن و من تعجب میکنم که ماشین رو به راحتی آوردن و اون مشکلات براشون پیش ننیمون و از اون اتفاق دو دیگه هم که مشکلاتی پیش ننیمون ولی هنوز اثرش روی رو روان اون هست